Iertați-mă, am venit într-o A Am venit să dau ceva. După cum vedeți, avem, avem o cană și o sticlă de apă. Mi se la căldură, dar vreau să dau și eu ceva, vreau și o ceva, după cum este. Ventea, atunci de bunul sunet, făcea el. Știți, am vrut să vă prezint și eu ceva foarte interesant. Ați văzut și noi, ați văzut și voi, câte îmi pare deși de scaun că e scurt, te-a răscat un scaun regal și bărăcămintea e nașpa, când mergeam să ne stau ori alte. Dar așa e neașpa când e căldură aceasta. Deci, cum spuneam, vreau să vă spun așa, în timpul acesta este vorba despre ce fel de râsete folosesc oamenii. Păi folosesc râsete foarte interesante, amuzante și foarte costisitoare și ciudate. false uneori, sunt false. Eu le pe toate. Vă prezint câteva râsete dacă dacă știu că voi le-ați făcut de oriunde. Râsete surprinzător de amuzante. Cu telefonul în mână, cu paharul în mână sau cu un beat cu mâncați înainte. N-am nimic de mâncare, dar pot să-mi să mă cu mâncarea. Gata. Am mulțumesc ele pentru mâncare. Să zic să începem. Primul râs este unul foarte interesant văzut de la fiecare loc. Râsul atunci când mănânci și nu nu dai seama că ai făcut. Ai, ai farfuria plină cu lingura. Și atunci a cu linga pur și simplu. <laughs> da, cam așa este răstul când atunci trebuie să vezi câte o glumă din asta pe la restaurante. Un alt răst este cu paharul, când, de exemplu, vei să bei foarte multă apă și nu știi ce să faci, cu vinul mai ales. Ăsta e un răst foarte între, când la glume mai ales, văzut de la glume. Ia uitați-vă aici ce fal. Ce fals râd eu acum, dar nu-i deloc râs. Este doar un exemplu de comediat adevărat. N-a și căzut apă. Dar se usucă. E căldură. Ce să faci? Râse false. <laughs> și râse amuzat. Doamne! No. iertați vă dar ea așa de interesant să aud avut un râs de meu, meu, dar mă au scăbuit, chiar așa facut apucăzut pe mine. Dar nu, nu se țe cum așa de staflant, dar așa fac unii nebuni la, la coate. Da, sunt când te aud, nu mai interesează. Haide, ce fel de râs de vreți să arăt? Râs de-râs de, de, de ca le aud, fie că arăt când aud. Un exemplu de fetiță. <laughs> Eu nu, e un râs de uh, Uh, nu, Reset <trui> Reset uh, nu nu prea. este malefic. Îl este amuzant. nu, nu e amuzant. O să așa ca Agios. <trui> e, eh, nu e așa. Îl de gohilă, să spun așa. <trui> așa. Ce resete te să mai spun, că sunt așa de multe sugestii. Dar să nu uităm de râsul cel mai întâlnit la oamenii nebuni cu sunt Nu Mai tunăm o sticlă de apă că nu mai putem de căldură. Păi, nu, mai trebuie leacă, nu pot să spun că. Tună toată sticla, da? Bun. Atrămat ah, toată sticla, și acum bem. Dar asta este doamnelor și domnilor, că cel mai interesant al tuturor vieților. Când te pui la masă și când vezi. Te-a dar nu știu ce să faci. Uh, o să fie ceva rău, cum a făcut și cu mine la plicou, dar totul este o aventură. Așa este. Da, doamnelor și domnilor, ce vreți să mai spun? Aveți glume pentru mine? Ce glumă? <laughs> oh! Nu! Nu așa te iați pe gluma, frate, nu! Deci ca... aaaah! Poftim! Răsăt meu este foarte ciudat, dar... un reset așa de... nu se mai poate. Continuăm, da? E doar vorba când nu-i este cană. Atât. Cană de boschetat. Ce-i mai mine? <laughs> <laughs> pot încări, fratele meu! Ești așa de tare! <laughs> Ți-a spus, e și m-am dat, dar totul se o rezolvă. Cum? Ce veți? Pe atât atunci, stați să mă duc mai tâi la cameră să mă șterg. Creez că este așa de interesant să faci tu treaba de unul singur, de unul singur. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai. Pe unde să mă duc?